Це один із магазинів у селі Біла, позаду мене алкогольний відділ. Придбати спиртне з 22.00 по 8.00 наступного дня жителі села не зможуть. Продавчиня Олеся Якубович нововведення прокоментувала так. Хто хоче випити, то і вип знайде горілку після 9-ї години. Зараз торги дуже впали. Та й на все впали. Товар подорожчав, зросли ціни на все. Люди обмежують собі, де, в чому та і алкоголю обмежую». Василь Шойда живе у Біллі і чоловік каже, після 22 години алкоголь у магазинах раніше не купував. «Добре, що обмежують. Будуть менше вживати алкоголю, відповідно довше будуть жити, менше буде захворювань, менше буде ДТП, якщо хтось їздить за кермом». 52-річний тернополянин Олексій Федек в білу їздить на роботу. Каже, біля його будинку є цілодобовий супермаркет. Там теж не продають алкоголь нічний час. Я до цього звик, що алкоголь після 22 години не продають, там ніяк не продають, тому що там охорона і ти нікого не просиш ні за які гроші. Я незалежний від алкоголю, а якщо в мене якесь день народження чи щось, я купляю завчасно алкоголь в такій кількості, щоб мені хватило для моїх гостей. Секретар Білецької сільської ради Віталій Когут показує проєкт рішення про заборону продажу спиртного в нічний час. Чоловік розповідає, за проголосували 16-17 депутатів. Ми взагалі консультувалися з іншими громадами, в яких це рішення було прийнято. відзиви є позитивні, тому що це якби зменшує, грубо кажучи, там, кримінальну ситуацію в громаді. Ми взагалі як сільська рада, ми за здоровий спосіб життя. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.